В початку повномасштабної війни Юрій Вовк приходить у студію звукозапису щодня. Тут разом із звукорежисером Владом Богуславським записують патріотичні пісні. на на на Хлопці, насипайте Ми за тиждень записали 10 пісень от, і вирішили, що потрібно все-таки ці пісні десь реалізувати і потрібно, щоб люди їх почули, тому що е, людям потрібна підтримка і не тільки людям, а, власне і нашим Збройним Силам. Якщо брати пісню «Москаляку» на «Геляку», то багато хлопців, які воюють з дякують за те, що є така пісня. Запис однієї пісні витрачають близько трьох годин, розповідає Влад Богославський. У сам процес він ділиться на декілька етапів. От, наприклад, Юра пройшов з класною ідеєю. От в нього є текст, є біт. Ну ми зразу вже там сіли, накидали там загальну структуру пісні, розділили її там по, по фрагментам, типу там куплет, приспів. Кожен записали по декілька разів і вже сидимо, слухаємо, вибираємо тобто, що нам подобається, не подобається. Свої пісні з нового альбому Юрій Вовк поки не публікував на музичних платформах. З ними виступав на благодійному концерті «Мистецтво заради перемоги», який організував у Тернополі разом з друзями-музикантами. Частину грошей, які вони зібрали з концерту, витратять на потребу Збройних сил України. Музичної освіти Юрій Вовк не має. Писати пісні почав у 15. Ну, «Як любий, мабуть, артист, я мрію виступати. Звичайно, це ж концерт по містах». За кордоном, це вже така фу, дуже велика захмарна, але я думаю, що час, з часом це все реально. Юрій каже, у його машині завжди звучать українські пісні. Народ, слухайте, підтримуйте нашу українську музику, тому що з Росією нас вже нічого не зв'язує. І російські пісні, російська попса, не потрібно зараз вже її слухати. Це мова агресора, слухайте наше українське. Я збираюся все тувати. Мене більше не баюди далі такий щасливий. Кроче педалі Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.